En annen ting som vi har opptatt av er dette med koherens. Og koherens når vi snakker om tekst, det handler om sammenhengen i teksten. Hvor mange huller, eller hvor mye uuttalt information er det i denne teksten. Eh, det er sånn at sant, gode tekster, som er gode å lese, det er selvfølgelig et, sånn subjektivt, ja, et subjektivt innslag i det, men hvor der hvor forfatteren legger inn tekstbindinger og, gode og den gode ting, så er det liksom mindre utalt information Jeg må lese mindre mellom linjene, og da har teksten høy kohorens. Nå heter det seg at veien til helvete er brolagt med gode fortsetter. Og det skal jeg gi dere et eksempel på nå. For en del år siden så hadde man en idé om at, øh, vi, at det, er, sant, det er mange i skolen som stremer å lese, og så hadde noen en god idé om at Okay, hvis det er vanskelig for deg då har du har dysleksi eller strev med noe annet,- språklig, være, –så gir vi deg kortere tekster med få lange ord. Sant? Da blir det lett for dem å lese. Og I naturfagsboka, fra denne sjangeren, så kunne dette et ekte eksempel. Så kunne du se en setning som for eksempel «I skogen er det mange trær»,- –det mose på bakken. Og här er det åpenbart att det er ikke så lätt å se sammenhengen- –mellom liksom del 1 och del 2 av den setningen. Det de elevene som ikke hadde lesevansker fikk lov å lese, det var... I gammel granskog står trærne gjerne tett, og lite lys slipper derfor ned i bakken. Dette følte at planter som trenger lite lys dominerer undervegetasjonen. Ulike mosarter er eksempler på planter som trenger lite lys. Texten er längre. det er mange lange ord, men den er forståelig. Sant? Det er ikke den. Så tekstens koherens er kjempeviktig skal vi se på det som regnes som en helt sånn klassisk studie innenfor den litt sånn kognitivt orienterte leseforskningen. Og det er en studie av hva slags effekt tekstkoherens har på forståelse og læring. Den er så gammal som fra 96, men den lever i beste velgående i dag. Og denne studien her, den består egentlig eller den artikkelen består av to ulike studier. Det hadde mange hundre deltakere. De var fra 11 til 15 år, og de leste biologi eller naturfagstekster om evolusjon. Tok det utgangspunkt i de ordinære lærebøkene til disse elevene og så manipulerte de det. Og tro det eller ei, masse forskning viser at lærebøker har ganske lav koherens. Lærebokforfatteren, ikke sant, har et ønske om at mest mulig kunnskap skal inn, flest mulig kompetansemål skal inn, og så blir det trøkt sammen og kondensert, og man korter ned, og så blir det liksom lav koherens Så det de gjorde, de manipulerte det de la inn flere eksempler, de la inn tekstbindinger sant, i motsetning til, i likhet, utførlige eksempler og den type ting. Og I denne første studien så fant de, ikke overraskende, at denne manipulerte versjonen, som hadde høyere koherens, den ga bedre lesforståelse enn det tekstet med lav koherens hadde de stoppet der, så hade de ikke vært en klassiker. Her. Så gjorde de studien på nytt med nye deltakerne. Men da foretok de en kjempegrunnig kartlegging- både av leseferdighetene og av bakgrunnskunnskapen- disse elevene hadde om dette tema. Og da fant de at for de aller fleste elevene- så ga fortsatt texten med høy koherens bedre leseforståelse. Men resultatet var motsatt for elever- med høy bakgrunnskunnskap og gode leseferdigheter. Og det var et litt sånn, ok, hva det her? For det de så da, var at dette i første rekke gjaldt på oppgaver som forutsatte en dyp forståelse. En dyp forståelse av teksten og aktiv bruk av slutninger. Altså det å konstruere en helhetlig og god situasjonsmodell og bevege seg fra denne tekstbasen når oppgavene liksom mer målte liksom å hente ut biter av kunnskap fra teksten så var så man ikke den effekten og forklaringen på det var at det, når en tekst har lav koherens i dette tilfellet så tving så tvang man de gode leserne fra å gå fra autopilot ikke sant til liksom bevisst prosessering fylle disse hullene i teksten knade sammen hva kan jeg om dette før det, altså, sant, denne bevisste strategiske prosesseringen, den ekstra innsatsen,- -"den førte til bedre og dypere forståelse." Eh, og så er det sånn at alt fram til nå... Det er mye av dette. dette her, her leser elevene på papir. Det gjorde de i 96. De leste lite på skjerm. Men har du noe å si for denne konstruktionen av disse mentala modellerna om man läser på skärm eller på papper. Ja, det är något som tyder på det. Vi forskare är ju utgångspunkten alltid skeptiska till enkelstudier. Det er med enkelstudier som det er med svalar, en svalg i ringen sommer, og en enkel studie ger inte sikker säker kunskap som sånn, med utgångspunkt i forskning eller från forskerhåll. Och en, en metode som vi på något provar oss fram ska få mer robust kunskap på det er å gjøre metaanalyser. Da tar man uh, i staden for å ha én og én studie, så vil hjelpas statistiske metoder så oppsummerer man funnene på tvers av mange ulike studier. Og dette er en sånn ny metaanalyse. Den kommer rett før jul og den heter Don't Throw Away Your Printed Books: A Meta-analysis on the Effects of Reading Media on Reading Comprehension. Uh, og hva fant forskerne? Jo, de fant ganske mye forskjellig. Og det som er litt sentralt å få med seg er, og det man jeg kanskje si, er at i denne meta-analysen er det 54 studier. Det er tilsammen over 170 000 elever som er med det. Så det er en ganske stort og robust. Og når de sammenlignet papirbaserte og digitale tekster, så inkluderte de bare studier hvor liksom teksten var helt identisk. Disse digitale tekstene hadde ikke hyperlinker eller krevde ikke noen form for navigering. Sant? Det var nærmest liksom pdf og papir, sant? så likt som mulig. Det var bare liksom, var av skjerm, var enten tablet eller pc eller, det måtte være, eller papir. Kontekst, altså det var den eneste forskjellen. Og vad fant de? Dette er helt umulig for dere se, det vet jeg, eh, men jeg kan prøve å På dere. På venstre her, så har dere mange av disse studiene som er med, og så har dere noen sånne blå streker her. Bredden på den sier noe om standardviken, det skal vi ikke bruke tid på, men det som kanske er det viktigste er disse små, kanskje jeg til og med har en sånn rød, ja det er her, er disse små ertene eller firkanten, eller hva vi skal kalle det for noe, som er liksom den gjennomsnittlige effektstørrelsen i disse ulike studiene. O så er det sånn da at studier som har finnet en fordel av å lese på papir for leseforståelse, der ligger denne blå erten på venstre siden av denne røde streken, og studier som har finnet en fordel av å lese på skjerm, der ligger denne lille erten på høyre siden av denne røde streken. Og man ser jo ganske raskt at hovedvekten av disse studiene så ligger effekten på den positive siden av lesingen. For konstruksjon av en god situasjonsmodell, så ser det ut for disse elevene, som er med i disse studiene, 170 000 til sammen, at gjennomgående er en fordel å lese på papir. Og det ser man også her nede, som er liksom en oppsummering, en gjennomsnittlig effekt på tvers av alle studiene. Så ligger den noe til venstre for den røde strekke. Så på tvers av disse studiene så ser man at Leseforståelse til elevene er gjennomgående bedre- når de leser en identisk tekst på papir- sammenlignet med det å lese det på skjermen. Det kan vi kalles for hodeeffekten en sånn studie. At papir ser ut til å gi bedre leseforståelse. Men i sånne metaanalyser, for det må jo modereres et sånt bilde, så leter man også etter såkalte moderatorvariabler. Altså tredjevariabler som kan gå inn og påvirke dette. Og det har de lett etter og funnet. De hade ju en hypotese om att kanske skillnaden mellan textbaserat läsning och skärmbaserat läsning var större för kanske ja, säg si 20 år sedan än idag. Och bakgrunden för den hypotesen var ju att för 20 år sedan så var man inte så vant att läsa på skärm och därmed ville skillnaden vara större, men plant unga läsare idag som jo har vuxit upp med skärmen så behärskar de säkert läker gott. Det de fant var faktiskt det motsatte. At Fordelen i favør av å papir blir større jo nyere studien er. Det skal komme noen ulike forklaringer på dette her. Så det er en sånn moderator. Hvor gammel er studien? Forskjellen var mindre for 20 år siden enn den var i dag ser det ut til. Tid til lesing. Så ser man at forskjellen, altså denne fordelen i favør av papir, den forsvinner når deltakerne får god tid på lesingen. Det er først og fremst når man, de har liksom kort tid på å lese, eller de leser under tidspress. Da ser man en betydlig forskjell, eller en, i hvert fall en, en statistisk signifikant forskjell, som vi ser i favor av papir. Når de får lese i eget tempo, får lese i god tid, så ser denne effekten ut til å forsvinne. Og så er det sånn at en skjerm er heller ikke en skjerm. Denne fordelen av å lese på papir er... Førstrekk når man sammenligner med det å lese på en PC-skjerm. Ulike håndholdte devices, tablets eller mobiltelefoner, eller hva det måtte være, da forsvinner denne forskjellen. Det er viktig å si at i, i denne meta-analysen er det langt flere studier hvor de läser på PC-skjerm. Så det har noe med liksom den, hva skal vi si, utvalget håndholdte studier er mye mindre, så det kan han noe å si, men i hvert fall med utgangspunkt i den tilgjengelige forskningen så eh, ser det ut att at papirfordelen blir borte. Og så er det heller ikke så sånn at en tekst er en tekst. At forskjellig leseforståelse i favor av papir, Den ses når elevene leser fagtekster. Eller en kombinasjon av fagtekster og narrative tekster. Men ikke når de leser bare narrative tekster, skjønnlitterære tekster. Så det er primært i, med hensyn til denne lesingen av fagtekster. Jo, som man jo bruker mye tid på i skolen selvfølgelig. Og så er det dette med lengden på teksten. At fordelen i favor av papir er stor når elevene leser lange tekster. Altså man må begynne å scrolle og bevege seg nedover i et digitalt dokument. Er teksten kortere, så er ikke denne forskjellen systematisk. Det ting som modererer dette store bildet om at papir er best,- liksom, hvis man kan si det sånn. Uh, var er mulig forklaring på dette her? Klocka går fortset. Ja. Ja, er det ulike forklaring på det? Det ene er the shallow processing hypothesis som sier at fordi at en sånn type digital lesekontekst som man er opptatt av dag og dette kan på mode være en god forklaring på for at disse nyere studiene gir en liksom større fordel, fordel i favør av papir en sån digital lesekontext som mange elever opererer i hele tiden, Det er raske svar, man scroller, man multitasker, man gjør mange ting på en gang, som gjør at man ikke får, hva skal vi si, liksom den der vedvarende oppmerksomheten mot bare teksten, det er så mye annet som skjer. Så vi på måte venner oss til en liksom sånn rask og overfladisk eh, prosessering av teksten når vi leser på skjerm. Og så ser man også, det er også gjennomgående i ganske mange studier, at, at det ser ut som at i mindre grad klarer å på en måte kalibrere sin egen forståelse. Hvis du lar elever lese tekster på skjerm eller på papir, og så spør man liksom, hvor godt forstod du denne teksten. Eller nå ska du få seks spørsmål om innholdet i denne texten hvor mange av de tror du kan. Så ser det ut som at den kalibreringen, altså vurderingen av egen forståelse, er mer precis når de leser på papir enn når de leser på skjerm. Og det kan du ha med den här liksom sånn hurtiga ytliga processeringen. Så sitter du alltså sin egen förståelse. Så det är en viktig forklaring antagligen på disse resultaten. Och så snackar man om den haptiska upplevelsen. Ja, det är ett lite sånt rart ord. Men det handler om att når du läser på papper eller läser en bok så är det nog liksom tyngden av boka, känslan av boken, texturen av boken det er bra, ikke sant? Det gir en form for rikere liksom leseopplevelse. Fordi når vi lager disse mentale representasjonene våre, situasjonsmodellen, så er det dette minnestrukturer. Og med disse her mer sånne taktile og haptiske erfaringer så får du rett og slett flere liksom, knagger og henge innholde på. Ja, det husker jeg, det var på øverst på den siden, ikke sant? Den här är liksom fysiske av en digital text är annledes och det är ju visst med vad är texten vad är begynnelsen och vad är sluten på en digital text. Eh så, så det ser också ut till att det, det kan vara en förklaring at, at vi rätt och slett får en kanske en lite sån skrinnare av att läsa på skärm för det att vi har inte dessa mer fysiske taktile representationer som vi kan knytte till situationsmodellen vår. En ting som elevene gjør mye på skjerm, det er å være på internet og det ska vi gå till til nå. Eh, og det vi vet fra forskning, og det man trenger kanskje ikke å være forsker for å si det, er at internett er i dag den viktigste informasjonshilden for barn og ungdom, i hvert fall i den vestlige verden. Og vi vet også fra forskning at det store flertallet av ungdom, men også ganske langt nedover i, nedover i mellomtrinnet, bruker internet daglig i forbindelse med skolearbeid. Så dette er noe de bruker de brukar det mycket. Eh och internet rör ju så självklart allt. Den rör allt fra handbollbloggen till datterami till liksom solida forskningsresurser fra Harvard och allt emellan där. Eh och det är liksom det att det är viktig for elever i skolan. Det är inget att lura på. Eh og så är det så sånn då att eh, det att bruka internet har någon helt åpenbare fordeler for elevers læring. Det helt banale og helt åpenbare er at man har informasjon om nesten alt- på godt og vondt. Så det er et informasjonsmangfold- som det selvfølgelig vil være helt idiotisk å ikke bruke aktivt- i elevers læring. Og når det gjelder altså, selve leseren, eleven- så vet vi at internet gir en helt annen type lesekontroll- enn det å exempel læreboka gjør på nettet så bestämmer man i större grad eh som man läger sin egen text. Det kan man ju försöka med läroboken, man har bladdar liksom fram och men i flesta liksom, en bok er ju liksom du starter så jobber du dig utåt. Så den det är läserkontrollen med hänsyn till räckefölje, det är forskningsvisat att är gynstig. Och så är det självförlöst väldigt lätt gå i djupden av noderfinder som er spännande. Klickar dig vidare och så lär du mer om det. Och så er det också detta med att information på nätet presenteras i olika medieformat. Ska vi komme tillbaka till lite mot slutet. Ehm man har ju haft en hypotes eller en tanke om till exempel att visst du streamar läsning så er ju nätet helt genialt, du får ljudfiler och bilder och videosnuttar och animationer och grafer og allt möjligt som kan støtte dig i läsförståelsen. Eh, Och som vet man också att lesing på nett kan, och det har ju gjort lite kan ge en djupare og mer flexibel förståelse. När vi visar lite djupare så handlar det om att nätet liksom per definition är en läsekontext med låg koherens. Det är en skillnad på att läsa om ett tema baserat på sex nettsidor än att läsa det i läroboken, för i läroboken så har liksom en författare en struktur och den typen ting. Når du går, er innom ulike som må du selv fylle hullene mellom disse ulike nettsidene. Det er en ekstrem lesesituasjon med lav korens. Og vi vet for eksempel fra denne studien til McNamara og en lang rekke studier som kommer etterpå. I hvert fall gode lesere med mye relevant bakgrunnskunnskap. De kan få en dypere forståelse når de jobber på nettet. Og så blir den mer fleksibel i den forstanden at en del forskning har vist at når vi baserer på forståelsen på ulike nettsider eller multiple tekster eller multiple kilder var vi kaller for, så liksom abstraheres innholdet, så det knytter ikke lenger til én bestemt tekst, og derfor så man sett at er det er liksom lettere å ta den med seg til nye situasjoner, fordi at kunnskapen liksom blir ikke låst til én spesiell tekst. Og så vet vi at i hvert fall, ganske mange elever synes det er liksom morsommere, det er mer interessant, det er mer spennende å være på nett og finne ting när det har finna den samme information i en bok. Så det har någon uppenbare fördel. Det har. Eh, men så har det också någon utmaningar när det ska brukas i og Vi ska bygn med ett exempel. Vi ska oss en elev i 10 eller 1:a klass på vidaregånd eller vad det være, som håller på med en rand uppgave om UV-strålning och hälsa. Vad slags effekt har UV-strålning fra Sola primært eller Solarium, på helsa vår. Står det noe om det i lærebøkene, men sitter man hjemme så er det naturlig nok at man også går på nett for å sjekke det. Og googler Solingen helse. Man får 46.100 treff på norsk. Og her er det oppslag fra forskning.no, helsenorge, VG har vi här statens strålevern, øh, kreftforeningen og så videre og så videre. Og hvis vi ser på Seks av disse sidene som er blant disse ti treffene, så ser det sånn ut. Og hva inneholder de? Jo, det var to av disse treffene. De som er markert blått. De inneholder ganske nøytral, sånn litt sånn akademisk orientert informasjon. Det er fra Helsenorge og fra statens strålevern. Hva er UV-stråling? Hvilke typer UV-stråling har vi? Hvordan måler man det? Og så videre. Disse som er markert grønt. Det er det informasjonen som sier at vi soler oss alt for lite. For sola er en kjempeviktig kilde til vitamin D. Og D-vitamin, viser man i denne studien, her, det motvirker kreft i indre organer. Så liksom rådet er at i hvert fall noe, dropp drop solkremen, gå ut i sola en halvtime, det er liksom viktig i et sånt helseforebyggende perspektiv. Og så er det disse to, som man markerar rätt som säger att soling det är bra i det helt tapp. Soling det ger ökt risko för basalcellkreft och förflekkreft alltså hudflekkreft så det är ikke nog man må göra. Och där de här säger att om vintern så bör norrmän sola sig och ta lite solarium nu då så säger man här att det är extra farligt. Sånn Inte Du ser att denna eleven kommer i en liten sån kinkesituation. Är ja, soling sunt eller är det farligt? Hur då ska man hantera det? Hur hanterar elever det? Vad vet vi om det? Ja, vi sen och pratar jag man förbi alla bilderna mina här. Jo, vi vet faktiskt ganska mycket om hurdan elever hanterar den typen motstridig information. En ganska vanlig och detta är forskning som har gjorts på elever fra faktiskt grundskola helt upp i högre Det ena är ju att man rätt och slett läser var av dessa texter eller var av dessa nettsidor som liksom öar för sig Så man kan ha en god situationsmodell från text 1 och en god situationsmodell fra text 2 och från text 3 och 4 och 5 och 6, men man integrerar det inte. De blir liksom stående som varsina öar utan att man knytter ihop sammen. Och resultatet är självfølligt en mangelfull eller fragmentert förståelse av et ganske komplext tema sorg och hälsa. det är en strategi som ganske mange elever brukar en annen strategi er att man gir en av tekstene en veldig klar forgang. Den sluker de andre tekstene. Og så er det liksom situasjonsmodellen fra nettside 6 som tar hele potten. Og noen så kan det være en veldig god strategi. For det er klart at elever finner mye rart på nett- som hverken er kredibelt eller relevant. Så det er ikke sånn at alt man leser skal med. Men i vårt tilfelle, hvor alle disse seks tekstene var ganske relevante,- så vil også en sånn tilnærming eh, resultere i en, en, en forståelse som ikke er liksom kohærent, eller som ikke liksom er fyldiggjørende, eller som ikke dekker dette tema. Manglende forståelse, og dermed også manglende læring. En tredje variant som er ganske kompleks, men som også en del elever klarer, i hvert fall med litt trening, er at man lager det som vi kaller en dokumentmodell. At man lägger nærmest et nytt lag opp på denne situasjonsmodellen. Man kaller det dokumentmodell for å skille det fra liksom hver av disse enkelte tekstene. Det er liksom en overordnet situasjonsmodell over hele dette tema. Hvor man trekker med seg liksom både de ulike perspektivene. Kanskje noen ganger vil man også her ha med liksom de ulike kildene for å holde dem fra hverandre. Noen sier, eller side A, eller side B, eller statens strålevern sier, mens, og så videre, og så videre. Og en dokumentmodell basert på de seks sidene her vil kanskje si noe sånt noe som at UV-stråling er en form for elektromagnetisk stråling som kommer fra sola. Det er ulike typer UV-stråling. Eksponering for UV-A-strålen gjør oss brune, men øker også risikoen for hudkreft. UV-B-stråling stimulerer produksjonen av melanin og opptak av vitamin D. Et høyt nivå av vitamin D er funnet å virke forebyggende for kreft i indre organer. Forskere er midlertid uenige om moderat soling er en god og trygg kilde til vitamin D. Man klarer å favne de ulike synene og se at okay, her handler det kanskje noe om grad av soling, hvor mye det er, hvordan du skal tildekkes, at det har noe med intensiteten i UV-strålingen og så videre. Man håndterer den uenigheten. Og... Eh.